A když je zima, no tak džíny, robustní boty a kabát. takové jako třeba zimní kabát, no, jestli si bavíme o zimě. Rukavice, kabát, čepici, šálu, pevní boty až skoro ke kolenům kozačky někdy. Tak máme na to různé bundy péřové bundy, jako kabáty, jako čepice. No, všechno máme doma, takže není problém se procházet po městě. A